تعرف على أسعار الحجر الهاشمي لجميع الأنواع يتم تحديد أسعار الحجر الهاشمي من خلال تحديد النوع المستخدم زائد خي ترك للفرز سواء فرز أول أو فرز ثاني الفرق بين متر واحد بين 15 إلى 20 جنية 6 متر وتكون أسعار الخامات بين 85 إلى 100 و... 10 جنياً أرض مصنع طريقة حساب كلفة تشطيب الواجهات بالحجر على هشمي بنفسك بعد الاستقرار على نوع على حجر على لك ومعرفة سعرات خطوط لتالي تقوم بقيس الواجهات طول في عرض تقوم بإخراج الفوارغ ثم تضرب على الناتج في سعر المتر المسطح على متفق عليتم تقوم بقياس للشبيك والأبواب وبدية ونهاية الشغل بالمتر الطولي على بيرك حليات وديكورات